Το να είστε καλοί ακροατές είναι μία από τι σημαντικότερες δεξιότητες που μπορείτε να μάθετε αν θέλετε να εξελιχθείτε στην καριέρα σας και να χτίσετε ουσιαστικές σχέσεις. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζή, συγγραφέας του βιβλίου Αγκαταμάκητο Διεκτυακό Μάρκετινγκ και δημιουργός του προγράμματος «Ο του Μέλλοντος» στο futurepro.gr και στο σημερινό βίντεο θα δούμε 10 τρόπους για να γίνετε καλοί ακροατέ. Το να είστε καλοί ακροατέ είναι μία από τι σημαντικότερε δεξιότητε που μπορείτε να μάθετε αν θέλετε να εξελιχθείτε στην καριέρα σα και να χτίσετε ουσιαστικέ σχέσει. Όταν ακούτε πραγματικά, δείχνετε ενδιαφέρον σε αυτό που λέγεται και δείχνετε το σεβασμό σα για το άτομο που το λέει. Η ακρόαση είναι μία δύναμη που λειτουργεί σαν ένα μαγνήτη τραβώντα του ανθρώπου προ το μέρο μα. Έχετε τύχει να μιλήσετε με κάποιον και να παρατηρήσετε ότι δεν σα ακούει πραγματικά. Πώ σα έκανε να νιώσετε αυτό. Ασίμαντοι ότι δεν σα Προσβεβλημένοι. Θυμηθείτε λοιπόν το πώ μπορεί να νιώσετε και δουλεύστε με τον εαυτό σα στο να φροντίσετε ότι οι άλλοι δεν θα νιώθουν το ίδιο όταν μιλάνε μαζί σα. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για 10 πράγματα που έμαθα στην καριέρα μου και κάποια πράγματα που έμαθα και ω γονιό σχετικά με την ακρόαση. Ένα από τα πράγματα που έμαθα ω γονιό είναι ότι για να μπορέσω να επικοινωνήσω αποτελεσματικά με τα παιδιά μου χρειάζεται να είμαι 100% παρών όταν μου μιλάνε και για να μπορώ να τα κατανοήσω αλλά για να νιώσουν ότι όντω τα καταλαβαίνω. Νούμερο 1. Κοιτάξτε του στα μάτια. Το πρώτο βήμα για να γίνετε καλή ακροατέ είναι να του κοιτάτε στα μάτια όταν σα μιλάνε. Η καλή επαφή με τα μάτια δείχνει γνήσιο ενδιαφέρον και στο άτομο αλλά και στη συζήτηση. Όπω αναφέρω βέβαια και στι 10 δεξιότητε επικοινωνία, δεν είναι ονομά να του καρφώνετε, αλλά να κρατάτε μια χαλαρή επαφή με τα μάτια. Νούμερο 2. Να είστε παρόν. Θα πρέπει να παραδεχτώ ότι έχει τύχει κάποιε φορέ να μην είμαι παρών όταν μιλούσα με τη συντροφό μου ή με τα παιδιά μου, ακόμα και να του κοιτάω ενώ μιλάνε. Πρώτη για περιπτώσει όπου το μυαλό μου ξέρετε, σκέφτεται κάτι άλλο από αυτό και το οποίο μου μιλάνε. Φαντάζομαι ότι το έχουν προσέξει και κάποιοι άλλοι όταν έχει συμβεί αυτό, αλλά δεν μου το είπαν γιατί προφανώ μάλλον δεν θα ήθελα να με προσβάλλουν. Το κλειδί εδώ είναι να έχουμε στο νου μα ότι οι άλλοι όντω καταλαβαίνουν αν του ακούμε πραγματικά ή όχι. Οπότε θα πρέπει να εστιαστούμε στη συζήτηση και να μην επιτρέπουμε το μυαλό μα να ταξιδεύει. Νούμερο 3. Μην δείχνετε ότι είστε έτοιμοι να απαντήσετε. Πολύ σημαντικό αυτό. Όταν ακούτε, μην δείχνετε κανένα στοιχείο ότι είστε έτοιμοι να απαντήσετε την ώρα που μιλάει ο άλλο. Μην είστε έτοιμοι να μιλήσετε. Όταν μιλάω με κάποιον και βλέπω ότι ανυπομονεί να απαντήσει, ξέρω ότι πλέον δεν με ακούει. Γιατί αυτό που τον απασχολεί περισσότερο είναι πώ θα απαντήσει παρά πώ θα ακούσει και θα καταλάβει αυτό που έχω να πω. Νούμερο 4. Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα πριν απαντήσετε. Κατά τη διάρκεια μια συζήτηση και αφού το άλλο άτομο σταματήσει να μιλάει, βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρώσει τη σκέψη του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν μιλάτε στο τηλέφωνο γιατί εκεί δεν μπορείτε να δείτε την έκφραση του προσώπου του άλλου. Συχνά απλά κάνει μια παύση για να συγκεντρώσει τι σκέψει του και δεν έχει ολοκληρώσει αυτό που θέλει να πει. Αν βρεθείτε λοιπόν στην κατάσταση όπου μιλάτε ταυτόχρονα με κάποιον άλλον, τότε χρησιμοποιήστε αυτή την ευκαιρία για να θυμίσετε στον εαυτό σα τον κανόνα του να περιμένετε 2 δευτερόλεπτα. Νούμερο 5. Αφήστε του να μιλήσουν πρώτοι. Αν αρχίσετε να μιλάτε ενώ ο άλλο προσπαθεί να ολοκληρώσει τη σκέψη του, σταματήστε και πείτε Με, με συγχωρείτε, παρακαλώ, συνέξι. Και αφήστε τον να ολοκληρώσει πριν να απαντήσετε. Ακόμα και αν αυτό που έχετε να πείτε είναι σημαντικό ή είναι απάντηση σε ένα ερώτημα που έθεσαν, δείξτε τους το σεβασμό σα επιτρέποντά του να ολοκληρώσουν. Προσωπικά, όταν κάποιο μου επιτρέπει να ολοκληρώσω τι προτάσει μου, χωρί να μιλάει επάνω με αυτό που λέμε ή χωρί να με διακόπτει, είναι κάτι που πραγματικά το προσέχω. Εσεί. Νούμερο 6. Μιαστείτε για αυτό που λέγεται. Αυτό είναι πραγματικά ένα σημείο στο οποίο μπορείτε να ξεχωρίσετε. Όταν ακούτε, νοιαστείτε πραγματικά για αυτό που λέγεται, ακόμα και αν πρόκειται για ένα θέμα που δεν σα ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο δείχνετε στου άλλου ότι αυτό που λένε είναι σημαντικό και ότι και οι ίδιοι είναι σημαντικοί. Ο Τζόρνταν Πίτερσον, στο βιβλίο «Οι 12 Κανόνε για τη Ζωή», είχε πει ότι υπέθεσε ότι το άτομο με το οποίο μιλά μπορεί να γνωρίζει κάτι που δεν γνωρίζει εσύ. Νούμερο 7. Ακούστε το μήνυμα πίσω από το μήνυμα ή μέσα στο μήνυμα. Μια άλλη δεξιότητα είναι να ακούτε το μήνυμα που βρίσκεται πίσω από το μήνυμα. Ακούγοντας προσεκτικά, θα είστε στη θέση να καταλάβετε το θέμα και να κινηθείτε περισσότερο αποτελεσματικά μέσα στη συζήτηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι στα θέματα που συζητούν, ουσιαστικά αναζητούν ενθάρρυνση, απαντήσεις και ιδέες. Ακούγοντας, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να συνδεθείτε πιο αποτελεσματικά μαζί τους. Νούμερο 8. Μην αλλάζετε θέμα. Όταν είστε σε μια συζήτηση, μην αλλάζετε θέμα, εκτός και αν η συζήτηση έχει τελειώσει. Παρατηρώ ανθρώπου που το κάνουν πολύ συχνά αυτό σε συζήτηση μικρών ομάδων ή σε επαγγελματικέ συναντήσει και σε κοινωνικέ συναναστροφέ. Κάποιοι δηλαδή μιλάνε για ένα θέμα και ένα στη συζήτηση ξαφνικά αλλάζει το θέμα ενώ η συζήτηση δεν έχει καν ολοκληρωθεί. Αν αλλάξετε πρόωρα το θέμα μια συζήτηση, επιδεικνύεται έλλειψη ενδιαφέροντο στη συζήτηση και δείχνετε ότι αυτό που έχετε να πείτε είναι πιο σημαντικό. Νούμερο 9. Απαντήστε κάνοντα ερωτήσει. Όταν κάνετε ερωτήσει στου άλλου κατά τη διάρκεια μια συζήτηση, Δείχνεται ένα ειλικρινέ ενδιαφέρον για το θέμα το οποίο συζητείτε. Να έχετε στο νου σα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι λειτουργούν με βάση το πώ νιώθουν και όχι το πώ σκέφτονται. Μία από τι ερωτήσει που μπορείτε να κάνετε σε μια συζήτηση για το θέμα το οποίο συζητάτε είναι η ερώτηση: Πώ νιώθει γι' αυτό, Νούμερο 10. Μην ξεκινάτε μια παράλληλη συζήτηση. Όταν συμμετέχετε σε μια ομαδική συζήτηση, σε μια συζήτηση όπου είστε 3-4-5 άτομα, ποτέ μην ξεκινάτε μια παράλληλη συζήτηση ακόμα και αν το άτομο που μιλάει δεν σα κοιτάει στα μάτια. Ναι, σίγουρα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και εσά τη συζήτηση, κοιτώντα σα, όπω κοιτάει και του υπόλοιπου. Αλλά μην επιτρέπετε το δικό του λάθο να σα εμποδίσει από το να γίνετε καλοί ακροατέ. Όπω και άλλε ιδέε που μοιράζομαι μαζί σα, ίσω από έναν αισθηκτό, ξέρω πώ να κάνω το σωστό, αλλά το δύσκολο κομμάτι είναι το να το κάνω συνέχεια. Το να είστε καλοί ακροατέ απαιτεί συνεχή προσπάθεια και πάνω απ' όλα ένα ειλικρινέ ενδιαφέρον για του άλλου. Ωστόσο, είναι μια δεξιότητα που πραγματικά αξίζει να γίνετε καλή. Ο Τέλ εκεί είχε πει ότι μπορεί να κάνει περισσότερου φίλου σε δύο μήνε με το να δείχνει ενδιαφέρον στου άλλου από ότι σε δύο χρόνια κάνοντα του άλλου να ενδιαφερθούν για σένα. Η δεξιότητα τη ακρόαση είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα η οποία μπορεί να σα ωφελήσει σε πολλού τομεί τη ζωή σα και νομίζω ότι έρχεται και δένει με τι 10 δεξιότητε επικοινωνία. Οι 10 δεξιότητε επικοινωνία είναι μέρο μια 5-όρη εκπαίδευση που έχω διαθέσιμη η οποία λέγεται Ακαταμάχητη Πρόσκληση είτε πρόκειται για δικτυακό marketing. Είτε πρόκειται για πωλήσει, για marketing, για σχέσει, το να γίνετε καλοί στην επικοινωνία είναι κάτι που μπορεί να βελτιώσει δραματικά τα αποτέλεσματα που έχετε από κάθε επικοινωνία. Αυτοί που είναι καλοί στην επικοινωνία δεν είναι ότι γεννήθηκαν έτσι, έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία ανέπτυξαν καθώ μεγάλωναν. Έχω κάνει λοιπόν μία λίστα με αυτά τα 10 χαρακτηριστικά που από την εμπειρία μου έχω δει ότι κάνουν κάποιον εξαιρετικό στην επικοινωνία. Μπορείτε να μάθετε ποια είναι αυτά, είτε μελετώντα την 5-ωρη εκπαίδευση, Τη ακαταμάχητη πρόσκληση, είτε βλέποντα την ομιλία μου για τι 10 δεξιότητε τη επικοινωνία, θα βρείτε link στην περιγραφή του συγκεκριμένου βίντεο που βλέπετε τώρα. Στην εκπαίδευση τη ακαταμάχητη πρόσκληση θα μάθετε τη διαφορά του να δείχνω ενδιαφέρον και να είμαι ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό που πρόκειται μακριά μα του υποψηφίου μα ή αυτό που του κάνει να μην θεωρούν σημαντικό αυτό που μοιραστώ μαζί του. Το χαρακτηριστικό που θεωρούν περισσότεροι ότι έχουν αυτοί που είναι στην επικοινωνία. Ποια χρειάζεται να είναι η έκφραση του προσώπου σα, είτε μιλάτε από κοντά με κάποιον. Είτε στο τηλέφωνο. Ποια είναι η πρόθεση που χρειάζεται να έχετε στο μυαλό σα πριν από κάθε επικοινωνία. Τα βήματα τη φόρμουλα πρόσκληση και πώ πηγαίνουμε από το ένα βήμα στο άλλο. Ποιε είναι οι πιο συχνέ αντιρρήσει που δεχόμαστε και πώ να τι χειριζόμαστε αποτελεσματικά. Θα ακούσετε ηχογραφημένες συνομιλίε μου με πραγματικού ψηφίου και θα δείτε πώ ακριβώ κάνω κάθε βήμα τη διαδικασία και πώ θα έχετε ελάχιστε έω καθόλου αντιρρήσει και πολλά πολλά άλλα. Για την ομιλία μου για τι δέκα δεξιότητε επικοινωνία μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο 10 δεξιότητε, ενώ για την 5 εκπαίδευση τη καταμάχητη πρόσκληση, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο invite. Κλείνοντα, Προσωπικά έχω δεσμευτεί στο να κάνω τη δουλειά με τον εαυτό μου για να γίνω ακόμα καλύτερο ακροατή. Εσεί είστε πρόθυμοι να δείξετε ότι νοιάζεστε αρκετά για του άλλου, υιοθετώντα στην καθημερινή σα ρουτίνα αυτέ τι 10 συμβουλέ για να γίνετε καλύτεροι ακροατέ. Αν θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια. Σε μία κλίμακα από το 1 στο 10, πόσο καλοί ακροατέ πιστεύετε ότι είστε και ποια από αυτέ τι 10 δεξιότητε θα ξεκινήσετε να εφαρμόζετε άμεσα. Αν βρήκατε χρήσιμο αυτό το βίντεο, αλλά και άλλα βίντεο που έχω ανεβάσει και δημοσιεύω τακτικά, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και κοινοποιήστε το στα social media. Είναι το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε για να υποστηρίξετε τη δημιουργία όλο αυτών των βίντεο. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, κάντε πράξη κάποιε από αυτέ τι 10 ιδέε για να γίνετε καλύτεροι ακροατέ και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω όταν το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, δε οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, θα βρει το link στην περιγραφή.